من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن للہ سم الحمد للہ رمضان المبارک کے آمد آمد ہے اور بہت سارے ایسے مسائل جو غلط ہمارے درمیان رمضان المبارک کے حوالہ سے رائج ہیں اور چلتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی گئے ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں کیا بندہ تیل لگا سکتا ہے کیا بندہ سرما ڈال سکتا ہے کیا بندہ کان میں ڈراپ ڈال سکتا ہے آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتا ہے ناک میں ڈال سکتا ہے مطلب اس طرح کے مسائل جو بہت پوچھے جاتے ہیں اور بہت سارے بندے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے ان مسائل کو آپ جان لیں کہ روزہ دار حالت روزہ میں سر میں تیل لگائے یا جسم کی مالش کرے اس سے اس کا روزہ فاصد نہیں ہوتا نہ ہی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ سرما لگاتا ہے سرما آقا کریم علیہ السلاۃ نے خود اجازت فرمائی حالت روزہ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں البتہ دور حاضر کے مسائل جدیدہ کے پیش نظر اور ان کی روشنی میں یہ بات ہے مفتیان کرام اس کو لکھتے ہیں علمائے کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں کوئی بندہ اگر ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ناک سے کوئی چیز ڈالتا ہے ڈراپ ڈالتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا منہ میں کوئی چیز ایسی ڈالی جو حلق تک جا پہنچی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ اگر کان میں وہ تیل ڈالتا ہے کوئی چیز ڈالتا ہے اور اس کو اس بات کا اطمینان کامل ہونا چاہیے کہ میرے کان کے پردے بالکل صحیح ہی سلامت ہیں تو وہ بندہ ڈراپ بھی ڈال سکتا ہے وہ بندہ تیل بھی کانوں میں ڈال سکتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور سر میں تیل بھی لگا سکتا ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا روزے کی حالت میں وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا روزے کی حالت میں وہ زیر ناف بال بھی کاٹ سکتا ہے بغلوں کے بال بھی وہ کھینچ سکتا ہے اس کے بعد ناخن بھی کاٹ سکتا ہے ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا صرف تین چیزیں ہیں ایک آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے اور ایک ناک میں ڈراپ ڈالنے سے اور ایک منہ میں کوئی چیز ڈالنے سے جو حلق تک جا پہنچے ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے باقی جتنا بھی کام جو پوچھے جاتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ بوج عطا فرمائے آمین وسلام